Co nepozbírám, ha? ne, nevěřím ti v nic už ne, no. nevěřím ti v nic Jsem jak však, já svůj snack, do tu, vylívám si svůj brek Za mikrákem, já hladový jsem, když se změníš tak spadneš na zem Povídal no koukni a vlastně nikdo, a vlastně nikde Chodím v lesem a furčujem tu pěha blbě, furčujem tu pěha blbě, tu já A hudba co děláš, seš na velký, teď jsem byl já, no zilo to líp Vy jsem pluju si prdění, dá to do a půjdu líd a když jdu lít, tak jsem lid, Stejně nechápu tenhle lid, Pořád vím, jak poř Nepíšu oblíbenému MC O rady dnes obětí, Tvý poseň opera, U tebe doma smrdím já U mě doma smrdí v kéra O rady obětí, Tvý kolení opéra U tebe doma smrdím já U mě doma smrdí v Kam Cel průžnou s je tu další hlas, Yes je tu další voj, spíšu no, další no. Pokim to pošlu pošlo tobě jako dary jsem Další jim. obsah, měl bys platit, zlatý cihly mi vyplatit Jsem jak šek, já chci svůj snack, dobímu Vylívám si svůj black, jsem i krákem, já hladový Když jsem Když nic nezmíníš, tak spadneš na zem Povídá Len, no koukni, jsem A vlastně nikdo, a vlastně nikde Chodím lesem a furčuju tupy, já blbě, já furčuju tupy, já blbě, já Týho se kolem. U mě doma, smrdi týské rávy O rade dnes to vře obědí Tvý pusem kolem jí opérám O tebe doma smrdím já doma, smrdi týské rávy A stejný jako jsi Tu třít brdel prostě vezmeš stračky ze sebe A rychle pošleš ven Ty to spolu ovčas zaměníš Máš desku plnou hoven Napíču sníš prosím smašť to honem Honem prosím smašť to Texty Brusel ulice, smrdíš jako v opice, můžeš klidně vsadit se, zítra zase vylíce, ani nevím, nevím proč, roztáčím ten kolo toč, ani nevím, nevím jak, zase plavu jako drak, ani nevím, nevím jak, dvím barům, já dám na frak, ani nevím, nevím jak. Čeho, zase, zase já, na co se jak však já chci svůj snack tu vylívám si svůj brek za krákem, já hladovej jsem když nic nezměníš, tak spadneš na zem povídali, no kogni, jsem a vlastně nikdo, a vlastně nikde koním lesem a furčím tu tupy a blbě a furt tupě, a blbě já